Ubuntu on ilmainen tietokoneohjelmisto. Sen voi asentaa myös vanhaan koneeseen. Tämä tietokone on vuodelta 2008. Katsotaan vähän, miltä Ubuntu Mate näyttää. Tämän tietokoneen alkuperäinen Windows-versio ei enää saa päivityksiä. Vista, vistaa ei tueta, joten tilalle kannattaa asentaa uusi Helppo ja nopea Ubuntu-mate. Asensinkin sen eilen. Ensin täytyy kirjoitua sisään. Salasana esittelykoneelle on Pietari 2. Pietari 2. Perusasiat toimivat suunnilleen samalla tavalla kuin Windows tai Macintosh Ehkä tärkein ero Windowsin on se, että kaikki päivitykset tulevat keskitetysti täältä ohjelmistopäivitysten kautta, niin käyttöjärjestelmän kuin apuohjelmien ja selainten ynnä muiden asetukset. Ylhäällä vasemmalla on sovellukset-valikko, erilaisia apuohjelmia, internet-ohjelmia, toimisto-ohjelmia. Sijainnet-valikossa on käyttäjän omat kansiot ja muistotikut ja muut. Paikat. Ja Täällä on erilaisia asetuksia. Monenlaisia asetuksia voi järjestelmän valikosta muokata. Nyt näyttää olevan päivityksiä sekä seläimeen että sähköpostiohjelmaan että itse käyttöjärjestelmään.